كرفست انتو السلاطين الزين والصلافة هزيون الوصول فارقة عن جيلها ما بعد هزين روضة انطيبها مسك الجنان يا عسى الجنة مقرا وفضل وفضل